السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ازيكم عاملين ايه؟ ان شاء الله النهارده هنشرح مع بعض ازاي نتعامل مع برنامج الاو بي اس للستريم او سواء ان احنا هنعمل ريكورد للشاشه بتاعتنا او هنعمل ريكورد من عليه لاي كام احنا منزلينها على الجهاز. هنشرح النهارده ازاي نقدر نتعامل مع الاو بي اس ونقدر ندخل عليه اي سورس احنا عايزينها ان نقدر نتعامل عليه بشكل واضح وصريح هنشرح معنا كل تفاصيل وديتيلز البرنامج. وازاي نقدر نتعامل عليه وما يكونش فيه اي مشكله واحنا بنعمل الاستريم او سواء ان احنا بنعمل الريكورد بتاعنا تعالوا مع بعض نشوف برنامج الاو بي اس وازاي نقدر نتعامل عليه بكل تفاصيله وكل تريكاته هنيجي على الاو بي اس ونفتحه هنا زي ما احنا شايفين كده بعد ما فتح معانا الاو بي اس نفتح سورس جديده زي ما انتم شايفين هنا السورس اللي انا ممكن ادخلها تمام اول حاجه لما اجي اسجل لو انا هسجل مثلا الشاشه بتاعتي اروح دايس عليه ديسبلاي كابتشر فهو ابتدى يجيب لي الشاشه بتاعتي زي ما انتم شايفين كده ان انا بسجلها الصوره دي هي يا جماعه اللي بتسجل اللي بيسجلها الاو بي اس تمام وانت بتقدر تصغرها وتكبرها وبتظهر اول شاشه او اخر شاشه طب طب انا عايز الوقتي ان انا اعمل ستريم وهسجل وليكن مثلا لعبه بروح مدخل عليه جيم كابتشر تمام بروح دايس اوكي تمام تاني حاجه بعد ما باجي ادخل اللعبه عشان اعمل الاستريم بتاعي تمام على الجيم كابشر انا هحتاج ان انا ادخل صوت طب انا هسجل مثلا ويب كام او هسجل بصوتي ولا هعمل ايه طب انا عندي مثلا مايك خارجي او مثلا مايك في الهيدفون بتاعتي بروح مثلا مختار ايه الاوديو بتاعتي كده بروح دايس اوكي تمام دي من ضمن الحاجات اللي انا هدخلها طب انا هدخل كاميرا مثلا عشان انا اتصور او انا احط صورتي مثلا على الاستريم بتاعي بروح دايس فيديو كابشر ديفايس هنا انا ببتدي اختار مثلا الكاميرا بتاعتي سواء انا عايز الكاميرا انا عندي ويب كام وهسجلها مع اوب او عندي كاميرا خارجيه زي ما انتم شايفين كده تمام وابتدي احدد اماكنها هتكون فين مثلا اعمل الكاميرا بتاعتي بالمنظر ده كده وصغرها طبعا الصوره اللي قدامنا دي هي اللي هيظهرها الاوب اس تمام طبعا هنعدلها مع بعضينا وهخليها تظهر مثلا صوره الجيم بس عشان انت بعد كده تبقى عارف انت هتظهر ايه مش هتظهر ايه او الحاجات اللي انت عايزها تظهر في الاستريم اللي ما تظهرش الكلام ده كله هنشرحه في الفيديو معانا ان شاء الله واحنا بنتكلم عن الاو تمام طيب انا دلوقتي جيت على الاوديو وانا بسجل مثلا من الصوت بتاع السماعه الهيدفون بتاعتي او بسجل من على صوت خارجي بروح جاي مختار ديفولت كده بختار اوديو ان بوت كاتش تمام بروح على الديفولت الديفولت دي اللي هي بتتسجل معايا لو انا مثلا عامل الديفولت على السيتنج بتاعت الكمبيوتر بتاعتي ان انا بستقبل او بدخل الصوت عن طريق الهيدفون بتاعي طبعا لو في خيار تاني او انا ضايف اثنين مايك ببتدي اروح جاي على الاونبوت دي وبختار اي مايك عندي اضافي او انا مثلا مش عامله ديفولت من على السيتنج بتاعت النسخه بتاعتي تمام هنا لو انا عايز اعمل مثلا لحاجه دخلتها غلط زي ابلكيشن اوديو كابتشر دي بروح دايس عليها ريموف تمام هو بيديني اوكي بروح ماسح الحاجه بتاعتي مفيش اي مشكله بالنسبه لي تمام انا عندي هنا ظاهر الكاميرا الاولانيه وبعد كده من وراها الجيم كابتشر تمام طب انا أفتح مثلا عايز ادخل جيم كابتشر عندي هروح جاي مشغل مثلا وليكن لي ليجن بروح جاي دايس مثلا جايب ويندوز كابتشر عشان تبقى في ويندو للجيم نفسه تمام طيب انا هنا عندي بقى ويندوز كابتشر وعندي فيديو كاميرا اللي هي الكاميرا بتاعتي وعندي الجيم كابتشر اللي هي اللعبه بتاعتي اللي انا ألعبها وعندي الديسبلي كابتشر اللي هي ايه السكرين بتاعتي طيب انا لو انا دلوقتي اللي عندي الاوديو زي ما انتو شايفين كده طيب انا دلوقتي هدخل اللعبه بتاعتي عشان تظهر قدامي بروح جاي مختار بروح جاي مختار مثلا اللعبه بتاعتي من على جيم كابشر كده وهو بيقول لي فول سكرين بختار كابشر آه اني فول سكرين ابلكيشن تمام بروح دايس له تمام باجي هنا واروح دايس على ويندو دي وانا اللعبه عندي فاتحه دلوقتي زي ما انتم شايفين كده تمام طبعا انا بعد ما فتحت اللعبه بتاعتي زي ما انتم شايفين بالمنظر ده كده تمام بروح جاي عايز مثلا هي شغاله عندي في الخلفيه ورا تمام طب انا اعمل ايه بروح جاي على ويندوز كابشر دي وبروح مختار ليجو فليجان دايس اوكتيتيت تظهر معايا بروح جايبها بالصوره اللي انتم شايفينها دي. طيب هتقول لي الكاميرا بتاعتي اختفت هروح يقول لك الكاميرا بتاعتك يا عم اهي مثلا عشان تظهر صورتك انت الاول اصبحت انت لو دخلت كاميرا هنا كده تمام ادي الكاميرا بتاعتك مكانها اهي اي كاميرا هتدخلها هتروح عامله معاك ظهر لك هنا كده بتبطيب تصغر او تكبر زي ما انتم شايفين كده تمام والاوديو بتاعك بيخش عن طريق او اس هنا تمام وانت عندك هنا الاوديو بتاع الديسكتوب لو انت عايزه تمام عايز الاوديو بتاع الصورة برده بتدخله أيًا كان الاختيار بتاعك مفيش اي مشكلة فيه او ادنا مشكلة طيب. بتروح جاي مثلا عشان تظهر انت وانت بتلعب ممكن لو انت جيت عملت مثلا تاب هتشوف اي حاجه اللعبه بتاعتك بتختفي فهتيجي على الدسبلي دي, دي تعمل عليها العلامه بدل انت بتعمل الاختيار اللي انا قلت عليه ده تمام بيبتدي السكرين كابشر بتاعتك تختفي اي حاجه ما بتظهرش تاني غير انت عندك لو جيت بصيت ادي ده اللعبه وبعديها الكاميرا بتاعتك طبعا الصوت كده كده ظاهر عندك الكابشر بتاعتك اللي هي صوره الاو نفسها اللي واخدها من على الويندوز ككامل ما بتظهرش معاك تمام وما بيسجلش اي حاجه غير اللعبه اللي انت مدخلها له تمام طبعا لما باجي اعمل الستريم بتاعي بدوس على كلمه سيتنج كده وراجع على ستريم اوكي دون انا على حسب انا بسجل او هستريم على مين في عندك ستريم على تويتش ولازم تختار وتاخد بالك من السيرفر اللي انت هتستريم عليه لما بتيجي مثلا تسجل على فيش بتختار تويتش ولايكو زي ما انتم شايفين كده وبتحط الكي بتاعتك اللي هي الاستريم كي عشان يدخلك على الاستريم بتاعه القناه بتاعتك على طول ماشي هنا لو انت بتستريم على اليوتيوب ولو هتستريم على اللايف على الفيسبوك لايف تمام او تويتر ايا كانت الاستريم بتاعتك عليها بتختار بس المهم تأكد ان انت مختار الاستريم بتاعك او السيرفر اللي انت هتستريم عليه صح وتحط الكي بتاعتك هنا كده وتروح دايس اوكي بعدين هتدوس اوكي وتدوس ستريم وبتطلع ستريم على طول وبتشوف الكلام ده لايف في القناه بتاعتك اللي انت بتستريم عليها تمام هنتكلم في نقطه مهمه جدا عندي هنا انا لو بسجل اوديو عندي ده في الاوديو انبوت كابشر اول حاجه لما باجي اعملها لازم احط فلتر عشان انا لو انا بسجل صوتي ولقيت صوتي فيه مثلا غلوشة في او فيه اي حاجه حواليا بروح من زي ما انتم شايفين كده نرجع تاني و مع بعضينا بروح جاي دايس على كليك يمين واختار فلتر الفلتر دوا بيضيف لاي نويز سبريشن عشان لو انا بعمل ستريم ما يظهرش اي نويز او اي صوت حواليا بروح دايس على نويز سبريشن ديا بالطريقه دي من بره تمام وبختار له ان هو يبقى جود كواليتي مع البروسيس بتاعه ويحصل له بروسيس او معالجه من بره تمام بالاضافه لان انا ممكن اجي على الديسكتوب دي عندي الأوديو انبوت كابشر اللي انتوا شايفينها بتاع لو دي أروح برضو مأكد عليها بفلتر تاني ورايح جايب نو سابريشن ودايس اوكي عليها تمام تظهر عندي زي ما انتم شايفين كده من هنا وبختارها وبتظهر زي ما انتم شايفين بالمنظر ده ولازم أكون متأكد ان انا عايز النو سابريشن عشان ما يصغرش أي صوت حواليا أو أي حاجة بتحصل حواليا كده يبقى أنا شرحت معاكم ان أنا إزاي أعمل ستريم أو أعمل ريكورد طب هنشرح الست شرحنا الستريم هنشرح الريكورد بتاعنا ولكن ان انا عايز اعمل ريكورد لاي لعبه انا بلعبها برضه هيبقى بنفس الوضع اللي انتم شايفينه ده طب انا لو عايز اعمل ريكورد للشاشه بتاعتي هبتدي ان انا اول حاجه عندي تبقى اللي هي ديسبلاي دي زي ما انتم شايفين واروح شايل من عليها العلامه دي تمام مجرد ان انا بنزل بالشاشه تحت او بدوس على العلامه دي كده انا ببتدي ان انا اسجل وبيفضل يسجل معايا الريكورد بتاعي وبكون متاكد ان انا دوست ستارت ريكوردنج عشان يسجل معايا الصوت والصوره اللي انا بدخلهم له ده بالنسبه للايه؟ للاو بي اس، طبعا انت عندك الصوره زي ما انت شايف كده انت تقول لي طب انا لما اجي اسجل الشاشه هيظهر لي الاو بي اس ومش هيظهر لا هو انت لحد ما تعمل الحركه ان انت تدوس ستارت ريكورد وتنزل تحت كده هو بيسجل معاك الشاشه اللي انت قدامك ديا وبعد كده بتروح فاتحه وعامل اند ريكورد تمام بيسجل المقطوعة اللي أنت بتدخله فيها البيانات أو الحتة اللي أنت فصلت طبعا لما بتيجي بتقطع الفيديو طبعا في أوله أو آخره عشان تطلع الصورة بتاعة التسجيل اللي أنت مسجله فقط لا غير وكده يبقى انت هنا من شرح الأو بي إس بتاعنا تمام بكل تفاصيله لو في أي حاجة تقدروا تتواصلوا معايا على الكومنتات إن شاء الله لو في أي مشكلة واجهت أي حد إن شاء الله أقدر أحلها له وأقول له إزاي يحلها سلام عليكم